كل ليله كله عادي الحبايب والصحاب بالليله دي هبقى هادي انتهى وقت العتاب سنه سنه اللي بينا بعد يوم واتنين يبان يوم يبين الحنين واللي وقت الشدهان الحكايه مش كلام مش كلام والحكم هو الغرام الغرام تبتدي بعد السنين السنين الحبيب الصح مين مين قولي مين حبك بجد بجد عالصوابع يلا عيب اللي حبك مش كتير كتير بس فيهم مخلصين مين هي دنيا رايحه جايه مين معايا في داري في عليا شفت فيها احلى واحده تسوى عندي مهما قابل الف واحده هي دنيا رايحه جايه مين معايا في ظهري في يومين عليا شفت فيها أحلى واحدة تسوى عندي مهما قابل ألف واحدة روحي أنا روحي ليه واخدة قلبي من اللي فيه هي بالنسبة لي إيه عمري ما أحكيلكم عليه من منكم بخاف قلبي من ما شاف هي مهما قلبي تاه الحبايب والحياة الحكاية مش كلام مش كلام والحكم هو الغرام الغرام تبتدي بعد السنين السنين الحبيب الصح مين مين اللي من حبك بجد بجد عالصوابع يلا عيد عيد اللي حبك مش كتير كتير بس فيهم مخلصين مين كل ما بطعمها باخر زمان نفسي الاقي حتى باقي عالمشاعر والحنان حد غالي حاله حالي اقدر اديله الامان ابقى عمر تحت امره يبقى لي في الروح مكان الحكايه مش كلام مش كلام والحكم هو الغرام الغرام تبتدي بعد السنين السنين الحبيب الصح مين مين قول لي مين حبك بجد بجد عالصوابع يلا عيد عيد اللي حبك مش كتير كتير بس فيهم مخلصين مين هي دنيا رايحه جايه مين معايا في في يوم عليا شفت فيها احلى واحده تسوى عندي مهما قابل الف واحده هي دنيا رايحه جايه مين معايا في في يوم عليا شفت فيها أحلى واحدة تسوى عندي مهما قابل ألف واحدة روحي أنا روحي ليه وحدة قلبي من اللي فيه هي بالنسبة لي إيه عمري ما أحكيلكم عليه مين حسد منكم بخاف قلبي من يا ما شاف هي مهما قلبي تاه الحبايب والحياة الحكاية مش كلام مش كلام والحكم هو الغرام الغرام تبتدي بعد السنين السنين الحبيب الصح مين مين قولي مين حبك بجد بجد عالصوابع يلا عيد, عيد إلا حبك مش كتير كتير بس فيهم مخلصين مين